غريب زماني وفيه <تصفيق> العجب ففيه <تصفيق> التراب يساوي الذهب وفيه ناس تحب السبات وتغفو بجهل ودفن الكتب رجال تعالت بزعم الفم تجاهد تبكي لاجل الطراب شباب يقلد في اسقى الشعوب وشوم ونفخ مثال الشنف ومن أنت انها ثمثل النساء يربي ذيولا كمثل الذنب عفيفات طهر خيالا تصير رفيع مقام فتاه فتات اللعب فتات اللعب وبعض النساء بفجر تهي وتخفيه طهرا بثوب الكذب نفاق وكذب خلوق تكون صريح بصدق قليل الأدى سفيه يجادل شيخ العلوم ويسمو بحمق سفيه العرب صديق يجادل عند رضاي ويكفر في بوقت الغضب مفارق حبا يريد الوفاء ونبحث عنه لنفس السبب غريبٌ نحن وليس الزمان فكم ذاق منا عيوبا عجب فكم ذاق منا عيوبا عجا